عندنا فرح يا سلم سلم نار الف مبروك ما خلاص الف مبروك ما خلاص يا ابو المرحوم أيه ده هي أيه مش حتة قايمة يعني هتبقوا عليها لاختك ده احنا لسه ما على الحاشي ما دخلناش في الغويق زي بعض يابا الفرحه البنات حلوه برضه المهم انت رشيتي لدقك والكنب من البق اللي فيه رشاتي وناس البلد كلها فرحانه فرحانه؟ ايوه حالا قامت شطاطه في البلد انه بنت الحجازه تهتف بها على القايمه اه هي بلد هي هي مسدوحه تحت الجله اللي فضحت الدنيا ما تزعجش نفسك يابا وروح المنظر بس انت استناهم وافرح كده افرح الناس. آه الناس افرح يعني عايز وجوج وجوج وجوج <تصفيق> انا بدخن انا ما مالك مستعجل ليه واكل ناس ما عايزين نفض الموضوع الجاي من ضابا عشان نتفق على كل حاجه هدي ما عاد ابوك نائب لازم نروح بوضعنا انا مين يا باي يلا, يلا بينا. يا بينا يلا ده عايز فيز انا الاول بص يابا زمان بين عليهم يا حج اسد ظبط نفسك ظبط نفسك اتفضل اتفضل اتفضل, اتفضل يا بسم الله ما شاء الله تفضل تفضل يا بسمه سلام عليكم يا بابا آه تفضل آه آه تفضل <تصفح> تفضل اخوك تفضل تفضل شرفتونا والله والله بسم الله ما شاء الله ما جبت ضيافه حضروا يا حكسه كرر تفضل يا يا ولد تمام طيب يا جمر دي <تصفيق> أ... <تصفيق> <من جبل. تصفيق> <تصفيق> <وليل العجل> هدي يا حكسر اسعد هدي اي حاجه اي حاجه هو المال اخوك يا شيخ قد ما انت هدي خليها تعدي طب حتى كنت جبتهم بدنجان امريكاني حدي هدي خليها تعدي يا حكسر اسعد شرفتوني شرفتوني شرفنا يا ولد حد حاج حد اسعد دنجان سيبك من الشكليات دي وبعدين ان انت ابو العروس يعني المفروض تبقى فرحان وتبقى مبسوط كده يبقى وشك بشوش وتبقى ابنك بشاشه يا اخي وبعدين خليك اصيل شويه تبقى فرحان تبقى مبسوط تمام بعد ما بتاعتك عايزها بكام انت يعني؟ سدين سدين الله في نفسك مين؟ السلام على القايمه بتاعت الكنبه بتاع بيتكم انا <تصفيق> ساره فيك احنا بنشتري راجل برضه كده احنا بنشتري راجل ساره راجل انت راجل هي عند طول انت كمان ايه بنشتروا راجل يا حاج حسن برضه جايبه مع احنا برضه مالي يا دكتور علي حكايه اخوك هو مستقل ابدا برضه كده يا نايم. احنا قيمه وقامه وبعد الواد زي ماهو زي الب... تتمنى احسن واحده في مصر يا اخي. الفكره لما بتشميها يا اخوان. ابعد عن البيت. ماشي يا خلاص يا حجاسة. هدي، هدي خليها تعدي. اشي. شرفتونا شرفتونا والله. انت جاي بتحكي لي يا شرفتونا انا ما يا حم... كل الجاي بتاع بنت اخوك شوف اخوك الجاي بتاعكم كام يا مفيش بينا ايه يا حجاسة؟ ما تضمن ليه؟ يا وبعدين كان العريس من الاول دلوقتي سوا عجبني سوا ما عجبنيش تمام واي واحد يجي لبنتي انا ليا قايمين مخصوص بقولها للناس كم يعني؟ انا عايز 800 الف دنيا بس سافا ماليش ساعه يكونوا أبا يا ابن لما تشيلك ما تشاركك اول يا بس يا كذا يا انت لما تتناجي وانت وشك زي الكعروبة؟ احنا بنشتروا راجل يا كذا وشك زي الكهرباء الناشفه بص بص الوسام. احنا بنشتروا راجل يا <تصفيق> يا, يا عم وصلت هي وصلت هي بتتكلم عليها انت يا ستاد يا عم خلاص يا عم ده وش عايز سكرين يا راجل يا عم ده وشك مش تتواضع مع الناس يا اخي شوية شوية والله مش واضح مش نفسك انت نا فيكم الكنزاي يا حج يا يا حج يا حج يا حج يا حج لا حج يا حج يا حج يا يا حج يا يا عم يا يا يا يا معك يا سيركه معك مش معك يا ما تظبطش قوي على الشباب اللي الحلال يا اخي علينا هنا اقول لك ايه واكل عدس الجباني ومش شايف قدامي على نفسك مزلحان هد, هد, هد انا لو ما خدت هنولع في نفسي وهنقطع صايد دقيقه وبعدين دقيقه واحده عايزه تاني عايزك تعال ان شاء الله تتغربط ما زنطه يا بعيد تعال هي اللي دي. هطيح بتك كل اللي يجي لك تفعي جاي مخفوق ليه هطيحها ايه يا عم كل اللي يجي لك اللي فشخره في كتابه تحتك دي عايزين تجوز البنت هدي يا حكاسه هو وبعدين حلتني زي حالتهم الحاله واحد يا حكاسه حلتنا حلتنا زي بعض عايز يجيبني انا زي دول. عايز تجيبني. الحج أه اسد. اكبر طاجر تزيب الحمام في البلد. الجلدول ايه? يا حج اسد كلنا واحد. حج اتذكرنا بشكل. خلي الامور مسايس حج. والله انا تصلي عنا. صلي عنا. تعال. تعال. تعال. تعال. حج اسد. حكم علينا يا جماعة. معليش مع أبو وجبه اللي واخده دي. واخد برشامة مسر على مخه. له الجبهات. معليش مع يا جماعة. حكم علينا. حكم علينا يا جماعي. أمتفضل. احنا مش ما نتجوز احنا بنقوله زي ما قال الرسول اقلهم مهرا اكثرهم بركه وبعدين يا اخي المفروض ما تشطحش قوي انتي تساعد الشباب دي والحاله كلها زي بعض ما عليهم قوي عندك وعنده والامور تمشي. صح كلامك صح ايوه يسروا على بعض بدل ما تعسر يسروا على بعض بدل ما تعسر. المفروض الابهات كله ايه؟ ما تعملش زيك. يبقى يعني يبصوا يبصوا بعيونهم. الشباب دي اللي شغال اللي بيدبر المهر ليه كده ليه كده يعني الجبل بتاع الشباب يا اخي طبعا انت بتخدم الزمن انا هdone بجاز بس عماله بيه انا بيه يعني هما توقفنا يا حاج علاء انا مش النبي مش بنغلط طب هو انت يا جماعه يا جماعه هبط مضغور يا اخي يعني هنسيب تامر حسني ولا مجدي سعد المصوراتين جاكم من النيران